Citeringar i Google Scholar I Google Scholar kan du hitta information om vilka andra som har citerat de texter som du hittar där. När du har sökt fram en artikel kan du hitta andra texter som citerar just din artikel genom att klicka på länken Citerat av eller på engelska Cited by. Då hittar du andra texter som refererar till artikeln och kan på så vis följa forskningen framåt i tiden.